كان عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا يخفى منكم خافية فإنما يخف العذاب يوم القيامة عن من حاسب نفسه في الدنيا